TVN lansează nucleara, hotrările xat sub i protocoalele secrete sunt bombe puse la temelia statului de drept. Presubliniere din Uniunii naționale a judectorilor din România, un Dana Gârbovan, susține ce hotărârile XAT sublinierei protocoalele secrete au afectat administrarea justiției, sublinierei sunt bombe puse la temelia statului de drept. Hotărârile XAT sublinierei protocoalele secrete care au afectat administrarea justiciei, sunt bombe puse la temelia statului de drept. Există un principiu simplu sublinierei clar ce se te la temelia statului de drept, rule of law, domnia legii, sublinierei a democrației, justicia se înfătuie subliniere pe numele legii. Nu în numele hotărârilor secrete ale alexat, nu în numele protocoalelor secrete, ci a legii, declar Dana Grăbovan, într-un mesaj postat joi pe Facebook. Ea spune ce legile se fac de ce trei parlament, ca organ reprezentativ suprem al poporului român. Iar presublinierea dintele este cel care le promulg, iar acestea intră în vigoare după ce sunt publicate în monitorul oficial. Acesta este principiul fundamental al domniei legii care funcționează peste tot în lumea democratică. Nu poți respecta o lege care e ne public. Cu atât mai mult nu poți fi tras la răspundere în baza unei legi care e nepublic. Dacă accept încălcarea acestei reguli fundamentale, accept mc, în numele diverselor deziderate, slogane sau ideologii care apar nobile pe moment, putem face de ocoliri sau putem pune în parantez democracia sublinierei statul de drept. Efectul este subminarea democrației, compromiterea bunei funcționări a statului sublinierea încrederii dintre cecean sublinierei stat. De aceea am susținut sublinierei susțince toate aceste acte secrete care, pe de o parte, au adugat la lege, iar pe de alt parte, au inclus prevederi contrare legii, nu au fost altceva decât bombea sublinierezată la temelia statului de drept. Cine susține ce astfel de acte secrete? Ce au afectat administrarea, sublinierei, funcționarea justiției sau des subliniere urarea procedurilor judiciare, au fost necesare, orice au fost eficiente, orice trebuie văzut contextul în care au fost încheiate, ratează exact desenca statului de drept, cu efect direct în compromiterea încrederii în justiție, sublinierea i democrație, spune Dana Gârbovan. În opinia sa, prima regulă a combaterii unui fenomen infracțional este punerea la puncta legislației. Constați la nivelul de a statului ce ai o problemă infracțională? Nu faci protocoale secrete, nu dai hotărîri secrete, ci modifici legislația în a sublunierea fel încât toată lumea, procurori, avocați, judectori. Persoane, se se poate raporta la ea. Îi face acest lucru nu doar pentru ceea sublinierea își spune Constituția, sublinierea convențiile internaționale, ce trebuie să asigure fiecărui om dreptul la un proces echitabil, ci sublinierea pentru a nu compromite dosarele în momentul în care ele ajung în instanță. A subliniere, dar, cine a crezut ce, în numele unei mai bune eficiente a combaterii infracționalicii, poate tăia acolcuri, seri peste pasul linierei, a încăcat tocmai aceste reguli fundamentale ale statului de drept, având ca efect tocmai compromiterea luptei împotriva corupției. În baza acestor protocoale secrete au fost anchetate ai acestei cer care aveau dreptul de a sublinie răticele sunt aplicate alte norme de procedură decât cele din codul de procedură penal la care, în mod firesc, se raportau, mai afirm Dana Gârbovan. Ieredintele își reclam faptul ce ofițerii ai SRI s-au comportat ca organe de cercetare penal, în condițiile în care acest lucru le era strict interzis de lege. iar culmea cinismului senatarilor acelui protocol, în raport cu Cetceanul, este ce toate costurile făcute de oficerii SRI erau incluse ca subliniere -i cheltuielii judiciare ce erau imputate celor anchetați în baza unui protocol secret care nu doar ce nu le-a fost niciodată comunicat, dar despre care mult vreme nici nu s-a subliniere știut ce există, adaug Dana Gârbovan. Ea susține ce protocoale secrete dinamitează întreaga fundație a statului, a raportului dintre instituții subliniere a raportului statului cu Ceceanul. E nevoie de o transparent totală în acest proces, de publicarea tuturor hotărârilor exat care, au privit justicia, a protocoalelor ori încelegerilor. Ca să nu avem discuții pe semantic, mă refer la absolut orice tip de act ce a consfinșit cooper, colabor, activități comune, relații între instituții judiciare, subliniere i alte autorități, iar la sfârșitul IT, să facem o evaluare riguroasă a tot ce s-a întâmplat, pentru ce avem dreptul să subliniere timp adevărul. Adevărul. nu mai putem a subliniere 30 de ani până se află ce s-a întâmplat în acest subliniere tani, a subliniere acum a subliniere mediu dosarul revoluției, încheie Dana Gârbovan.